Se ne vidi onda, da. Da. Dobro. Dobro. I कुदाј видимо даде до позитив. Могу али слабо кроз ово грање. Гледите како су они распоредили чврсто. За то То је садан казначи. Ви знате на која пица ј могу ја да одговорим, а која не могу. А ако то не разумете, ми нема шта да причамо. Слушате ли садан казначи, саданчи? Ви знате да тај проблем не можемо ми директно ми да та 75. Ми можемо, значи на на погрешно место причате. Треште одборе на који ја сигурно не могу да вам дам одговор. Еј, ми ми ми овој мoгу да упореме комуникацију. Добро. Ми значи ми можемо да упореме комуникацију нашег народа и народа Uh, pogledajte, ovde pravac ovde. 99 ovde ima. Uh, ali ljudi su okay. da ovde za pravac. Ne, ne, ne, ne. Mi ne možemo znamo, fizički da blokiram. Mi znamo ono možda ne vidimo. Da Ovo kad ti kažem, so, kažem ti... Pa, ...potpuno proverno informacije. Ovde vest i štampa. Mislim da smo ih blokirali sve. Ali ništa, nismo blokirali. Ude! <ride> <orsun> političara <repeat> <government. government. repeat> <repeat> <repeat> da razgovara znači, da razgovara znači moramo da sedimo vise sa belen dogovorite kada me narede pa nama kako je ovo problem čovek mi brate da se dogovorimo ka, kako ja šta kako da kako ja sam to naj prosti ja, najobičniji ja, naj narod znači mi nemamo što piti da se razgovara sa Dvoje se veće stigla, znači sam uvijek. Da se dođe se nemoži da se nešto zgruži. Da, da se nemoži, da, da se nemoži da uvijek. Da se nemoži uvijek. To znam. Mi smo se nemoži uvijek. Mi smo se nemožili, da se nemoži uvijek. Ja ćeleću, i, I mi... Neću više, skidamo pasac. Skidam. Ne, ne. Ovo je sve učinima, ovo je sve učinima. Svi postređujem, imamo mandat to je. Meni kad da ustavite sve, ja idem vredom, a to imam Ja imam mandat, imam vlasinje. Znate kada je? Pozdoreni naređeni legitimisan je. Legitivislimo čoveka, da ustavit ćemo voživo, ga. Odesimo. Pa ja, ja, ja, no, ja ne volim da te privedem, razumeš, ali ako sam priroženja, moram. A bolje, a bolje da, da, da, da kažem, bolje, bolje, bolje da nas ja, pravim, da moram. Ali to opet vodi u nepopularnosti nas. I ovako, ovako i još I ovako i gore. Sigurno postoji bolje Siguran sam da postoji bolje rešenje. Nema ga, brate. Ja nemam. završio rad sve. Ako bi vi bi došle. Ne može. Zatim ti, ja. Zatim problem, ne, da imamo mi bi pa ko imamo naš problem. Za sad mi ne možemo da nam dozvolimo da stonite ovaj da da ovaj, da ovaj isto baš na put. Znači, za sad ne možemo, znači vi kažem kako kako možete. Mi imamo i kad sve se ljude, a ledra se guramo da se šiganišemo, šta, možemo pa da nam se smeja, da nam se smeje cela Srbija. A ne, dosta da da imamo i dosta sa njima možemo. Da sistem mora uđura. Mi Ragoške moramo, se radi, mi, i to to. I moramo se raditi, ali moramo se preseliti, dužimo se na fudbalcima dužimo To je naš sledeći plan. Ide dužimo kompletnu međuzonu, zatvarimo kompletnom među put. Se narod. Koji, ovaj dole put. Da. da kompletan put da za. Ako nas ne pustite ovde, mi to, nama sledeći plan je to. Šta ćemo mi da raditi? Da ja dođete, da sugara, da ja ću da dođem ispred što tog što naroda, a ja, mene je glasao narod. Ja moram da dođem ispred tog naroda, sa da svim tim ljudima, i svi mi ovde koji smo, moramo da budemo tu, sa da predstavnicima opština, i moramo tu šta ćemo da napravimo. Šta ćemo da napravimo? Ajde da provamo da rešim u toku dana ovo, da ide ovo. Da vi napraviš komunikaciju, pa kasnije da ti ostavim broj, ako hoćeš, pa da vidimo, možda ti neko da da to ne radimo dalje. Svesni su u Belgrade će mi I da poginu vi, što su šiterima ne mogu. Mi da poginu, mi moramo izdavljati. Vi ste, ste, ste vojnici s strane koje video. mi vojnici s ove strane. Mjese, i... Ešte, midom, mislim, zve, midom, jesu, Kedira, mi smo isti izdavljati. Sve samo jedno pitanje. Jel nije odgovoriti mi da damo? Ajde ovako. Se dogovorite? Čekam, ljudi, ja sam prele Ako se vi da morate... Nije on čovjek, ništa. Nije ovako. Moramo imati neki podatak u vama. To može, nije problem. Moramo neki podatak u vama. E, on čovjek, vi ću kaći da nisam pon Oznaki. Jelo, ovaj I pa i na tebe vozilo, jelo. Pa na mene ali Kako? Ajde možemo početi oraš, znaš? Dobro to. Biti mi čini se da je trebalo izaći na tim razlog, pa biti mi čini i uzeti podatke, ovaj. kažemo ovaj, ovaj, žuto ovaj, vozilo. Ne znam i ovo i ono, moramo imati ovaj. A te ko je ovo postavio na put ovde, šta je Idi... postavio? I nego ne, ne, ne to je formalno <laughs> <laughs> samo špalac. Ne znate. Ne znamo, Idi s njim, da ne misli da je nešto, bog zna, ti si tužio, taj. Evo, javi tužio da ne bude. Bidi ti sa njim, da se ne plaši. Ovo, <coughs> ja, ja imam tuživac, a oj, ovaj čovjek koji jeste. Taman odemo odavde, odemo u Sanđak. I, dobro, tamo razredimo, tamo su druga Isto, ja, Moramo mi, mi vlast isto, da promenimo, ovu izdajničku vlast, to je, nama nije problem, niste vi, mi to znamo. Ja, ja, no, ja, ja, Jesi pro... je sam rekao Milano Ivanoviću, gospodine, mislim, on čovjek je isto političar, on ima svoje stavove. Znamo, znam, Ja ne zna. mogu da iznosim svoje stavove, mislim, nije ne mogu, imam, imam stav koji svaki čovjek, znači, da. je svaki čovek, znači, ali normalno, znači. Suželjno nemaš. Ja mu kažem, gospodine, u ovog trenutka kad vi postanete presenji, znači, Da, ja, ću vam, ja ću vam biti Kad na imiguraciji. Ja ću vas da slušim, da. A, biti na imiguraciji neće imat vrnijeg čoveka. Znači, sve znači, što znači, vrnijeg znamo što ste rekao. Znamo sve sve, sve ne me prenesu. Znaš, mislim, ja... Imam mišljenje o tom čoveku ali jednostavno, ovo su moje, što kaže, znači. orde je znači. i, i nema, nema... Jezusi ospev. ti da njima znači. javiš to. Kome? Uh, Službi tvoje. Da, da, da. Ti znaš s kim kontakt, direktno. Reci ti im, ako nama ne puste ovaj putovni usta mi je primito, meneo moj dalje, da ćemo kući da, neominad. Mi ćemo da rokujemo met iz one cena. Previše lokacije, ćemo boriti se za 24 opštine i ceo Planira se da dođe oko da oko 100. Da. Da pomoći sa. Da. Izražu. Da je. Okay, Molim. Molim. Ostaje, ostaje ovdje, ostaje ovdje, najdje biti podaljom, čao. Ne možemo, ne možemo mi, sad ću ja da ja se čujem da kažem šta ste vi rekli, da. ovaj, ali sam siguran, <laughs> pa i, i, i ovaj za mene je u istoj situaciji. Znam. Samo stav... Ne obzorčuje nešto. Ali će vam čuo... hira... tamo da prnešno. Uče da bude problem. Znači, mora ne, da, zašto moramo... Drugo, nisam, nema rešenja, nema, oni svi... Nema, nemamo gde da, da, da, da, da, da, da provođu. Ja sam sad rekao, nema. ti imaš skupštinsku deklaraciju koja je obavezniti dokument. Skupština je najviše zakonov na tijelu ove Koje u toj deklaraciji piše da se ne koriste zvanični prelaz. Nego da se ide alternativnim tijekom. I sad je neko... To ne je pravo niko da poništa. Ni predstavnik republike, ni ministar policije, bilo ko. Nemo, Nemo nema on i mi. I onda on... U jednom momentu nekomu da izviraš šupravo muda, on sad, e. sad ovaj... donosi drugu odluku mimo teško. To nima pravne. <gled> Zakon je na našoj stradu. <gled> ne ja. Zatak. Deklaracija. Zatak. Tu nema igra. Da, gomali, Ta, da ne radiš pravo stvar. <laughs> <gledan> ja missim, ali ja mislim da svaki ja, Srbin po savesti bide. mora da oseća da radi na ispravno ili ne. Flik, sriks, promijel, ne? Ja nas, pa znam ali mi ne možemo vama da, da vas promenimo ja to znam ali možemo da vam kažemo da vaša savest da čovek da greš što se ne ide kako vi kroz nas postavili u problem i se zato što je od sebe se šalite oni ne žele i nemojte Пазите до шиптера. Наопако, сидите овде на пут, па идете кроз нас. Део сидим. По нема пута нигде. Ми смо тај пут направили. Овде има објекти мизаде. Кунеш, лепо иде на на. А како сада проћи? Овде овде ово ово. Ми очибили наш пункт идео. Ми смо с тим проблем. Ми смо оставили онде. Нам је само проблем овој шиптерски што не може да стајмо на њему, а? Ми се идемо на овај крак ово. То је финесе. То није питање да ли сте вићете сутра ко он каже да затворити тај. Али пазите се ради овде, Кто это? Порда хочет сразу. <говор> Кейрда хочет vrlo bi nas lako blokiralo doći da evo ne, oni stave ne, dole blokadu ne, i gotovo mi ne može da dođe evo što neće ne, da, što ne, ne, ne, da poremovo narod oni to imali znači da će narod doći pa će biti susme možemo preko naših a sada su rušili vaše neko naše državljani i mi ne možemo se sukobljavati sa onima da popravimo smo se sukobljavali bez problema oni oni ne znaju da se šomarevi znamo vi bi znali ja kad bi vam na vas na svu filičke vi bi na mene То е валидно, он или пър сте суми, основнимат 5000 евро плаща пuca и няма да знам. Деigurno то на нас, на вас. Може да решите какво е пuca и обаче заслужавате близо. Я имам 4 деца, я храня. Я имам 4 деца. А много луди за това гласуват. То не е само, всички имаме деца. Повече нашите работници ще трябва да провалят. Uh, može no, fizički da najacili su na mašinu postoji za nas ja Ze yeah, samo kažem kako su vas gurnuli baš oni nas lako mogu da blokiraju i imaju zatvaraju i ne mi ne možemo zatvoriti keju je probo a to, čeo, Ali, što će se dizazovati u Evropu kod nas pa će onjednom se bunim oni ne znam kako se da pucaju pa kao što je bilo tako i oni to znate ja sam ispričao neko za onu ženu Ljube ništa vratili smo mašinu ne daže da samo ne znate znate Kad su, da deset, su, sozorce, kad su počeli da prskaju Nemca Kad su počeli da prskaju Nemca jedna žena iz Subirnog potoka ima četvoro decilić. Ona priđe i hvati jednog Nemca za muda, a Bilaru kometašica prez. Znaš zaki ona? I u prednemu jaja i on padne u nesu to je kolabirat. I oni pored vojnici razumili šta da radim. Da I sad kogod ođe zubim potoka hoće da se upoznaju sa njom. <laughs> sad je svakom sestra, snajka, <laughs> Ništo, mi... Mi, mi, mi imamo ovaj izlaz tu, sad se dobro gori. Ovde je malo puno što je, ljudi su stali, a bude ovo da moramo, to je pa da... takle bi tako je. A, i... Idemo Idemo da. Tako, da, da. Izmora, tako. Da. tako da. je mogu slike, Ulaženja, i slike Samo da sve izmašamo da. Da je na rođenje alta vi oni po američki prođeš i Nama kad nekog, nama kad nekog neko kaže se radi, a, šta se radi, šta se radi tu A, mi kažemo put je ruiniran, radi se, a, da se obiđe bypassom taj put, da Sdam, se nešto neče. A šta, na, šta na ćemo se reći kad... Me... Sjela pričaje samo nekada. <stući> idemo povako pa nešto će da se reši, I, ne, nadam, se da se nadam se da neće biti rošo po vasem. Pa, nešto ne, pa, će pa se iskrčkati. Nadam se da neće biti po vasem, sigurno postoji bolji način idemo, da da a, da. Dobro ljudi, šta da je dobro da se Da ukrštimo mi se za kršt morim. Ljudi nema se Brembidalho má sao í How strong sort of theおっers did they grow these spouses? That's it, Wow! With this interaction to make sure that, these groups grow up, they see... They are notsaying me, I imagine the otherSeunaction that char spoke... I am cutting them for other люди. And they areremitting in decarment And some foreign colleagues 27 years ago – that, how they were evacuated the criminal Repeated? From them, they are not corps and popping in place... come forse